Чи то 26-го, чи 7-го, я не пам'ятаю, лютого, він в 6 годин ранку дзвонить, мама, я живий, мама, я живий. Мене те насторожив, в них на КПП в президентській бригаді напали, розстріляли хлопців. Він казав, що я цілу ніч воді, в подвалі лежав і відстрілювався, мені кинули автомата і сказали стояти. Щодня свій ранок Тетяна Павлюк розпочинає з кладовища, де рік тому поховала наймолодшого сина, котрий загинув на війні. Початок повномасштабного вторгнення застав жінку за кордоном. Ми були з чоловіком в Чахії, 24-го застала, подзвонив старший син. Війна. Ми знали, що наш Яричок служить просто в армії, як солдат строкової служби. Дуже хвилювалися за нього, але він Писав, писав мені, мамо, все добре, або кидав плюсик. Жінка каже, син всіляко намагався відмовити батьків від повернення в Україну. Я хотіла їхати додому, чоловік рвався також додому, але Ярік сказав, не вздумайте, я не витримаю, якщо, не дай Бог, ви загинете тут. От він так все казав, мамо, не вздумай, доки я тобі не скажу, до тих пір ти не можеш, ти не можеш приїхати. 5 травня минулого року жінка все ж повернулася додому. Ярославу, аби заспокоїти, пояснила, що везе йому автівку і її необхідно розмитнити. Юнак зрадів, пригадує жінка. Ми йому гнали машину, я кидала машину, я хотіла його цим взяти, що я жену тобі машину, я мушу приїхати. Ми йому купили Ауді, ми скинули йому фотки, він каже, Ляля, буду ганяти, прийду. Але не довелось. Уже 11 травня солдат Ярослав спозивнив архангел, поповнив лави Небесного легіону. 11 травня він мені написав в 10.26. Мамо, я тебе пізніше наберу, напишу, я буду міняти зціплення. Ну, то не правда, він не міняв ніякого зціплення. І в 11.45 я набираю, він відсутній. І так, і в нього часи 11.45. Сім зупинились на руці. І я запиталася так, то було розстріл 11-47. Вони в Харкові, в Дергачівському районі, село Питомник. Його розстріляли з 10 метрів, з крупнокаліберного. Неозгорені ладошечки були, але він був як живий. Одразу після загибелі сина мати вирішила мобілізуватись до війська, щоб мати можливість помститися загарбникам. Скоро буде рік після Ярика, Через місяць я вже була в частині. Навіть раніше я 6 червня вже була в частині. Чоловік він знав, що мене ні, ніхто не зупини, і, і сини мене не зупиняли. Не зупиняли. Ніхто не зупиняв. У мене ніхто не зупинить. Жінка має ще двох старших синів. У мене є старший син, який. Також військовий і в гарячих, найгарячіших буває, але не можу сказати, бо то є. І середній син він, не, він на групі, він рвався. Я піду мститися, я піду, я не можу. Я рік дуже жалів Вадима, тому що Вадим між ними був хворий, неодноразово Ярічок в лікарні з ним лежав. У пам'ять про полеглого сина Тетяна ініціювала переименування вулиці на його честь у рідному селі. Буде вулиця Ярослава Білоуса. Пішла я в селищну раду, Вони сказала, пані Алла сказала, буде сесія, тоді буде перейменована вулиця, тому що сесія не кожен тиждень. Переименували вулиця Ярослава Білоуса, тому що він там ходив, він там жив. Тетяна ділиться найпершим, що зробить після перемоги. Якщо не буде вже окупантів у нас, зразу ж вирушаю, де дитина загинула, де його останній подих, де те місце, щоб я впала на те місце. Розпитатися людей, подивитися, поставити там хоч якусь пам'яточку. І дуже хочу. Я дуже хочу, щоб перемога вже була. Дуже хочу. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.